Morjes ja hyvää uutta vuotta kaikille, paitsi ehkä vartijoille ja järjestyksen valvojille. Tuossa alkuviikostahan tuli julkisuuteen ilmi tämä Avarin jossa tätä kuvaa tässä, niin kuusi henkilöä on, on sitten vangittu epäiltynä pahoinpitelyistä. Se, niin kun siitä kirjoitin tuossa torstaina blogiin ja siinä niin kun siitä itse tapauksesta oli vähän enemmän juttua. Ja öö, itse olen tota, omassa työssä, kun itsekin järjestyksen palvelujen toimin, niin aina noudattanut sellaista periaatetta, että aina kaikki, Kaikkien toimenpiteiden, mitä tekee, niin niiden täytyy kestää päivänvaloa myöskin oikeudessa. Eli tämä on niin toiminut ihan tosi hyvin itselle, että pitää vaan sen mielessä, että jos tästä nyt siitä tapauksesta tulee joku isompi jälkiselvittely, niin niiden omien toimien pitää olla siinä suhteessa, että ne pystyy ja oikeudessa perustelemaan, miksi näin on toimittu ja miksi ei ole muuta vaihtoehtoa ollut. Ja tota, tällä tapaa on sitten itse pystynyt välttymään, välttymään tota, tuollaisilta ylilyönneiltä. Ja tota, on tietysti hyvä, että nämä tuli julki. Vähän ehkä tota johtamiskulttuuriakin pöyhiä tota siellä Avarnin puolella, koska se nyt vaikuttaa, että se koko yrityskulttuuri on vähän ollut sellainen, että on annettu hiljainen hyväksyntä tällaisellekin toiminnalle, koska on aivan lapsellisen naivia olettaa, että Esimerkiksi kukaan esimiehistä, kukaan ylivartija ei olisi tiennyt, että tämmöistä tapahtuu. Mutta sitten on vaan päätetty, että tämä on ollut se tapa toimia. Ja parempi vaan pysyä sitä hiljaa ja olla raportoimatta eteenpäin. Ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole. Mutta se... Nyt sitten tässä vähän harmittaa, että varmasti tuossa omassakin työssä tulee tosi vaikeat ajat eteen, koska nyt kun tämä on tullut julki ja on todistettu että nämä kaikista ikävimmät stereotypit peruskoulussa repuuttaneista kaljupäisistä ramboista, niin osittain pitää paikkaansa, niin Varmasti ihmiset yhä enemmän kyseenalaistaa ihan perusjuttuja, mitä joutuu päivittäin tekemään. Ja tota, kun tämä kyseenalaistaminen niin ei ole aikaisemminkaan ollut mikään poikkeus, vaan sitä tapahtuu aika usein. Että ihan jos käy vaikka jonkun... Äh, Nukkuvan henkilö herättämässä, niin siitäkin joku kansalainen helposti loukkaantuu, että miksi te nyt te viatonta nukkujaa siellä ää, tuolla tavalla häiritsette. Ja sitten päinvastoin, että jos sen antaa olla, niin kohta joku ilmoittaa, että täällä nukkua retkotetaan keskellä penkkejä, että voisiko joku tulla. Ää, ja se... On tietysti, tietysti vähän turhauttavaa, että tosi paljon joutuu kyseenalaistetuksi ihan tuommoisissa perusjutuissa. Mutta tuota, kyllä niistä aina kärsivällisyydellä selviää. Odotettavissa vaan on, että tilanteet nyt lisääntyy aika paljon. Ja sitten... Puhumattakaan niistä, kun ää, ainahan se ää, puhuminen ei niin kuin riitä. Et joskus, joskus on välttämätöntä käyttää voimakeinoja sitten sen oman tehtävän suorittamiseksi ja myöskin oman niin kuin turvallisuuden ää, turvaamiseksi. Niin Varsinkin kun tämmöisiä tilanteita sitten jatkossa tulee, niin ää, varmasti yhä enemmän on niitä, ketkä kuvaa ja sitten kyse alaistaa. Ja myöskin nämä meidän kohdehenkilöt, jotka on usein tämmöisiä vähän laitapuolen kulkijoita, huumeongelmaisia ynnä muuta, niin kyllähän hekin uutisia lukevat, että nyt sitten varmasti testaavat näitä Rajoja, että miten pitkälle nyt voi mennä, kun tällainen kohuu nyt velloa ja tietetään, että kaikki suhtautuu nyt entistä herkemmin ja tarkemmin kaikkeen, mitä tapahtuu järkkärien toimesta, niin varmasti kyllä vaikeuttaa tätä työntekoa, koska on sellaisen julkisen kansalaisten syyni alla yhä entistä enemmän, vaikka ainahan sitä tietysti on ollut, kun tota vilkkaassa ja suuren kävijämäärän paikassa työskentelee, että si sitä ei niin kuin, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta si siinä mielessä niin kyllä Hankaloittaa omaa työskentelyä jonkun verran, mutta tietysti lait ja asetukset ja järjestyssäännöt on ihan, ihan tota, samat, mitkä ne on ollut viikkokin sitten, että niiden mukaan sitten pitää toimia. Mutta aikamoinen haitta on koko alalle tästä keisistä ja nyt tehän, niin kun on, on mediassakin vähän lähetty siihen suuntaan, että niin kun koko alaa musta tai ja että sinne niin kun, äh, ylipäätään ne valmistumat, äh, ketkä valmistuu alalle, niin tota, että se niin kuvaa vaan valmistutaan sen takia, että Koulut saa sitten tota jotakin rahoja, kun on tarpeeksi niitä valmistuneita ja ei niinku ole mitään väliä, että minkälaista sakkia sieltä tulee. Että tällaistakin musta maalausta on jo alkanut, mutta aika voimaton siinä sinällään on tämä kaiken edessä, että kun tämä media... Pyörii, että ei siinä auta mitään muuta kuin jatkaa ihan entiseen malliin ja ehkä joutuu sitten vielä vähän enemmän niin kuin perustelemaan kaikkea pientäkin toimenpidettä mitä töissä joutuu tekemään, mutta toivottavasti se nyt ei sitten, ei sitten tarkoita sitä, että että nämä meidän. Kohteen henkilöt sitten alkaa ottamaan niin sanotusti ilo irti tästä ja testaavat rajoja entistä enemmän, koska ää, si siinä vaiheessa sitten tota, menee aika huliinaksi tämä homma ylipäätään. Mutta joo, äh, oikeastaan semmoiset mietteet olisi varmaan... Paljonkin vielä sanottavaa ja ylipäätään näissä aina joutuu vähän kielikeskellä suuta olemaan, ettei vaan lipsauta mitään salassapitovelvollisuuden alaista juttua. Mutta tota, eiköhän tämä nyt tällä erää riitä, niin kiitokset katsomisesta ja palataan sitten viikon päästä. Moikka!